שלום צופים יקרים אני איתמר ובסרטון נלמד על פורטל התשלומים ונראה כמה קל לשלוח קישור לתשלום מתוך החשבון עסקה אז בואו נעבור לתוכנה ונתחיל לעבוד נשים לב שבחשבון עסקה הוספנו אייקון חדש, שלח לתשלום בפורטל, נלחץ עליו ובחלון הגדרות נבחר באפשרות של שלח בדואר אלקטרוני נשים לב כמובן שכתוב את הלקוח שלנו רשומה ונסמן את הסעיף צרף תק חשבון עסקה ונלחץ על כפתור אשר בחזרה להודעה הדואר החדשה נשים לב שהחשבון עסקה שלנו מצורף ונלחץ על כפתור שלח אחרי שראינו איך שולחים קישור לתשלום, בואו נראה איך הלקוח שלנו מקבל את ההודעה ובאמצעות הקישור עובר לפורטל התשלומים ומבצע התשלום. אז בואו נחזור לתוכנה. הלקוח שלנו מיירצה הוא יוכל לפתוח את החשבון עסקה והוא ילחץ על הקישור למעבר לתשלום. בפורטל התשלומים הוא יוכל לראות בצד ימין את פרטי החשבון והוא ילחץ על המשך לתשלום במסך שיפתח לו הוא יזין הפרטים שלו ויבחר באפשרות תשלום באשראי. ובמסך הזה הוא ימלא את פרטי כרטיס האשראי. ובתחתית המסך הוא ילחץ תשלום ובסיום תוצג לו הודעת תשלום. אחרי שהלקוח שלנו שילם, אנחנו נחזור לתוכנה ונראה איך אנחנו מתעדכנים באופן אוטומטי שיפוצת השלום וכיצד אנחנו מפיקים חשבון התמס קבלה. אז בואו נחזור לעבוד. במצח הראשי, בסרגל ההתראות, ניכנס להתראה החדשה שקיבלנו. נוכל לראות את החשבון עסקה שלנו ונלחץ על כפתור אפק חשבון התמס קבלה. נשים לב שכל הפרטים מוזנים באופן אוטומטי ונלחץ על כפתור הבא. הסכום כבר משוייך באופן אוטומטי לסעיף הנכון וכל מה שנותר לנו לעשות זה ללחוץ על כפתור סיום. אז זהו, ראינו כמה קל לשלוח קישור לתשלום, איך הלקוח שלכם מקבל את ההודעה ומבצע את התשלום בפורטל התשלומים וכמובן איך אתם יכולים להתעדכן באופן אוטומטי ולהפיק חשבונית מס קבלה. אל תשכחו לראות את הסרטון של איך להפיק קישור לתשלום מתוך תיקי הוצאה לפועל. אז תודה ולהתראות.